حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی کو اس کی ذات اور اس کے لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو کیونکہ اسے دینے والا اور تمہیں دینے والا وہ ایک اللہ ہی ہے وہ اسے دے بھی سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے